To je určená na tie rána, kedy sa zobudíte a jednoducho všetko vyzerá zle a máte akýsi skľúčujúci pocit vo vnútri. No a vlastne cieľom tejto zostavy je poskytnúť vám akési svetlo v tej čierňave, ktoré možno nevidíte, ale je tam, ono tam vždy je a vytvoriť vlastne hneď v úvode dňa akýsi základný bod, bod pokoja, od ktorého sa možno obrazíte a od ktorého sa bude odvíjať celý váš deň a možno to zmierni dopad istých negatívnych myšlienok na váš vnútorný pokoj. Tak poďme začať v nejakom skríženom sede. Môže to byť klasický turecký sed alebo poloha. A siddhasana, kedy sú vlastne pety uložené za sebou a členky nie sú prekrížené. Každopádne dôležité je, aby sme... Vedeli byť pekne vysretí a nechali vlastne ten dých prúdiť plynulým spôsobom Naším telom. Takže spokojne si aj podložte zadok vankúšom alebo yoga blokom, keď máte problém teda udržať ten chrbát rovný. No a ruky voľne položíme na kolená a zatvoríme oči. A poďme sa spoločne nadýchnuť nosom a vydýchnuť z ústami. Ešte raz nadýchnuť nosom. A vydých ústami. Všetko vypustíte von posledný krát nosom a vydých ústami. A nechajte ramena padnúť dole od uší. No naďalej myslíte na to, že sa temeno hlavy ťahá nahora. a preneste všetku svoju pozornosť na a dychy si počítajte. Aby ste svoju myseľ zamestnali nejakou aktivitou. Jeden, dva, tri nádychy v tejto úvodnej polohe. Na výdychy. Tak, pomaly otvoríme oči a budeme jednoducho krúžiť trupom v sede. Choďte, akokoľvek prirodzene vás to pustí, kam vás to ťahá. Nemusíte ísť Niekoľkokrát v jednom smere môžete i hneď zmeniť ten smer krúženia. Môžete si dopriať to, že keď prídete dozadu, tak sa úplne skutočne vyhrbíte, brúško vtiahnete, potom dopredu, že ten chrbát prehlbíte, pretlačíte hlavu smerom dopredu aj s brádou a takto vlastne objavujte tie body napätia vo vašom tele a skúste ich uvoľniť. No tieto pocity bezradnosti máme všetci aj ja a zvlášť v tomto období. Takže nie ste v tom sami. Treba myslieť na to, že každý deň je nový deň a každý deň poskytuje nové možnosti. Čiže nebude to vždy čierne a zlé. Dobre, dokončíme. Pekne vystrieme chrbať a poďme jednoducho krúžiť ešte hlavou samostatne. Skuste ísť pomaličky. A dbajte na to, aby sa ramena neťahali k ušiam, ale naopak, aby sa tie uši pri tom krúžení približovali k rámenám. Tak, ak ste doposiaľ išli v jednom smere, zmente smer krúženia. Dobre, dokončíme. Vystrieme chrbát znovu Ale len pomocou rúky sa uh, vlastne dvihneme do takého hlbokého drepu, kedy sú nohy na šírku. Podložky, špičky smerujú von pety dovnútra. Ak potrebujete byť na špičkách, že uh, tie pety nedočiahnú na zemi, je to úplne v poriadku. Môžete si aj podložiť pety uh, nejakými buď vankúšmi alebo zloženými dekami. No a jednoducho zatlačíme jemne lakťami do našich kolien, aby sa otvorili. Môžete sa tu jemne kolísať. Ono to pomáha veľmi. Je to taký upokojivý pohyb. A ďalej udržujeme chrbát pekne vystretý, Môžete skúsiť brúško vtiahnuť dovnútra a možno nadvihnúť spodnú časť brušných svalov, aby sa zapojilo vo dno. Dobre, s výdychom uvoľníme ruky do podložky a dvihneme zadok hore, čiže ocitneme sa v hlbokom predklone, nohy ostávajú na šírku podložky, kolena hlboko pokrčené a chytíme sa za lakte a vyvesíme celý trup aj s hlavou. A dýchame, aj tu sa môžete kolísať, spredu dozadu, zo strany na stranu alebo robiť možno také e, nekonečné osmičky s vašimi lakťami, opisovať, obkresľovať ich. Čiže prechádzať do takého pohybu z jednej nohy na druhú. Čokoľvek, čo vám prináša upokojenie a uvoľnenie, Hlava by mala byť teda najviac uvoľnená zo všetkého. Môžete aj striedavo vystierať jednu nohu, druhu, krečiť. Toto jogou vám aj chcem ukázať, vlastne ako dokážete sami pracovať so svojim telom bez akéhokoľvek vedeného cvičenia. Ide o to skutočne explorovať, objavovať, čo nám robí dobre a dovoliť si to, pustiť sa tam. Dobre, ruky uvoľníme do podložky, vystrieme nohy, pozrieme sa pred seba rovný predklon, teda s nohami na široko. a poďme teraz zanožiť ľavú nohu dozadu, prejdeme do nízkeho výpadu, čiže koleno príde do podložky a pravú ruku položíme na práve koleno a takto ho budeme pomocou ruky otvárať do strany, čiže aj chodidlo sa dostane na hranu a opäť sa tu spokojne môžete kolísať ale keď to robíte, robte to Pomaličky a vedomé. Žiadne rýchle pohyby. Spomeňte si na to, ako sa kolíšu deti v postielke, v kolíske, v kočiari. A ako to pôsobí na nich. Na tom sa nič nezmenilo. Kolí sa nepôsobí dobre aj na dospelých. Môžete sa pozrieť hore k stropu trošku viac na záver to koleno odtiahnuť od trupu. Dobre poďme položiť pravú ruku do podložky chodidlo celou plochou dole a prejdeme rukami smerom doľava úplne ako najviac to ide a tam zostaneme chvíľku. A opäť trošku preskúmame, čo to s nami robí. Možno čo to robí, keď ideme tým pravým kolenom viac dopredu. Viac zadkom k zadnej pete. Hlavu môžete mať vyvesenú. Dobre, poďme teraz prejsť rukami až za pravé stehno, čiže sa ocitneme v takej rotácii. Nič sa nedieje, keď tá ľavá ruka nedočiahne na podložku. Zostaneme tu na chvíľku. môžete skúšať sa trošku kolísať zpredu do zadu. Možno aj z boku na bok. Nezabúdajte však dýchať z hlboka. A sústrediť sa na každý pocit v tele. Opäť ako taká hra pre tú myseľ, aby neriešila nič iné. Alebo trik ani nie hra. Dobre, vrátime sa rukami na stred. Nadvihneme zadné koleno a pravú nohu zanožíme do striežky. Ostaňte s kolenami mierne ohnutými, aby vás to príliš neťahalo vzadu. No a len predkloníme hlavu Hrudník pretlačíme k stiehnám. Zapojíme páže. Brúško vtiahneme, boky vyťahneme nahor. Dobre, poďme vykročiť ľavou nohou dopredu. A ideme opakovať polohu. Takže uložíme práve koleno tentokrát do podložky. A ľavou rukou si budeme otláčať to predné koleno od tela. A znovu môžete začať s tým jemným kolísaním. Od tej právej ruky sa skúste otláčať, aby ste tam nepadali A v tom ramene dole. Púste dýchať do oblasti vašich kľúčnych kostí a vnímať, čo to robí a s vašimi lopatkami, pleciami. Ako to krásne otvára hrudník. Tak, poďme na záver. Sa pozrieť hore k stropu, otlačiť to koleno čo najviac od seba. Výborne. Vrátime ruku dole, položíme chodidlo celou plochou do podložky a poďme rukami preručkovať smerom doprava. Ako najviac to ide, nájdeme si tu nejakú polohu, aj keď je to zvláštna pozícia určite na prvý krát, keď ju skúšate. Ale potom môžete začať vlastne sa hýbať do rôznych strán. Čiže keď už viete, že tá poloha je stabilná, kde to cítiť najviac, možno v tom ľavom boku, v ľavom trupe. A zase skúste ísť tým ľavým kolenom k začiatku podložky. Potom skúsiť ísť zátkom k pete, čiže tá predná noha sa vystrie. sa kolísať spredu dozadu. Pomaličky, predstavte si, že to kolísanie určuje tempo vašich myšlienok. Čím je pomalšie, tým ste pokojnejší. Dobre. Poďme prejsť teraz rukami smerom doľava, až zastiehno, čiže do tej rotácie. Tu nás si nájdete nejakú stabilnú polohu pre niekoho. To ani nemusí byť taká hlboká rotácia ako u mňa. Možno sa vám nepodarí dostať tú pravú ruku za koleno, nič sa nedej, môže spokojne ostať vpredu. Nájdite tam svoje miesto. Ani sa na mňa nemusíte pozerať. A už len odhaľujte, čo vám tá poloha dáva. Dobre, pomaličky sa vrátime na stred. Nadvihneme pravé koleno, zanožíme do striežky. Znovu pretlačíme hrudník stehnám. Zapojíme páže. Poďme skúsiť zatlačiť pety do podložky, aby sa vystreli zadné stehná. Natiahli lítka, brúško vtiahnuť. Tak a potom už kolená pristanú dole v podložke. Spojíme špičky a pety, kolena dáme na šírku podložky. Uvoľníme trup dole a poďme dať aj ruky na šírku podložky. A skúsme položiť bradu dole. Teda nie len hrudník, ale aj bradu. A ak je to príliš náročné, ak to príliš ťahá v ramenách, tak položte čelo do podložky. Nádych a výdych. Zase skúste nádych do kľúčných kostí a výdych z nich. Dobre. Poďme sa dvihnúť. Do sedu na petách, kde zakončíme našu zostavu. Položte si pravú dlaň do ľavej, spojte palce. Nechajte ich voľne položené v lone, zatvoríme oči. A poďme si nájsť každý jednu pozitívnu myšlienku, ktorá bude ako taká kotva pre nás tento deň. A kedykoľvek sa pristihneme, že padáme do nejakých depresívnych alebo inak úzkostných stavov alebo myšlienok skúsme sa spojiť s touto toto myšlienko, ktorú si teraz v hlave ustanovte. Vždy je niečo pozitívne na živote, aj keď sa deje strašne veľa negatívnych a nepekných vecí na vôkol nás, niekedy priamo nám, tak vždy je dôvod, prečo sa zobudiť do ďalšieho dňa, prečo sa usmievať a byť vďačný. Sú to skutočne aj maličkosti. Takže ja verím, že táto zostava bude pre vás svetlým bodom tohto dňa a dúfam, že budete mať ten deň celkom pekný. Namaste.